eh eh අබෝ පරකාාව කෙලවන්ඩ හින වෙලා දුන්නේ අබි වදම් කලවෙඩ අපි දන්න හින වෙලා හිත්විද වන්ඩ එන්නටික සපතරයි අලු ජීවත් වෙන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නෑනේ දංඟලන්නේ හිත දුක නිමගන්න මල්ල තමයි බොන්නේ මූ ගවුල් වෙලා ති බතින තමයි යන්නේ ගන්න බොනේ එකමන්න බොරු හිට වන්්ඩ මත ගද ල සෙල ොඩ ග ෙරි තරනට අද කලරත් ගඩගගේ. බගේ හැම තැනකම ලඟවි කොද තැන තිබේ රබසඩ සිඳුකරේ අපි හිත සතුටට කත කරලා කලෙයන් දෙකුදි පාරක අයෝ අපි ගන්න ගතන වාගේ බඳු මහිනය මගේ රැප් ඉන්ඩස්ත්‍රි එකට වෙලා බෝයිස් මත මදුෂ්ට නාලුව මාතකිල මගේ හිත කැදුවා වර කොඩෙන මනමලට පිටු සුද්දිකිට හුnde මන්නේ iyawagina mena gina lasana galakana asati eka agela ganuna matane parada basala api nawatane nuwara usala topi bani hitin inna bela udi wenna munaka dipana dun hadabatin api bala inna kollo uda ratte alvisin de karanne In the middle of the road, the road is a hundred meters I don't know how to do it, I don't know how to do it We are not alone, we are not alone We are not alone, we are not alone, we are not alone Alla pan shanna Inparala avad mongle, vatta utpatimma dhangle Boragahanna, jarabunna gahanna, checkkala mulimma sample Prahyo maldi gana magil kendere, perral maldi gana uudhe pahantre Senna thang kapya ang heen sare, prasmi ahapan dhanakena answer Odi yundhu billa Api sindhu macha madang hola hola Gannang epa kampadaya huo timbalna dala marugena kelle deyan palla ah bokarla plastic baba cover karata eng okoma division tier yamataka malilla bahapam polymer varame sahana gar visaka api etim men hay rank wala badu alla dala tinawa cancel atule hanga මල අපි වැල්ලට යන ගායනාアルバන ලෝකේ තනිව යවිද බාරේ බාහිර වාසෙද මතර ගති නැරී සරම සාදු මචංග බුදස්ස කාලේ ඕන පුරිය තනියම ගිරණව පාස් කරේ නැ બોලේ එක් අගස් නකරන ගණඩ වාත ඔය බමුද කර පුණ හොඳ දෙමෙඩ ඔන්න ආවගේ වගේ විනවගේ නව පිසිඳුකරන්නේ balag <laughs> sadne hoye bangote kore punna honda de midar mane aywa wage beina wage nawaye